Som vi såg där så Karolinska är en av huvudmännen i det här projektet och kommer att och vara huvudman för själva neurologidelen. Men det här ger en inblick på hur man försöker trycka på att utveckla nya och snabbare datorer hela tiden. Och vad det innebär egentligen är att man kommer kunna använda givetvis den här tekniken för att bygga bättre och bättre maskiner och inte annat. Och en annan liten grej som jag ska ta och nämna lite kort också innan jag rundar av här, det är att man har en, ett annat, en annan aspekt, eller jag tycker att man måste tänka på en annan aspekt i det hela också, det att när man pratar om teknologisk arbetslöshet så är det faktiskt så att människor blir friskare och de kommer leva längre. Det här är liksom ingenting som är eh, om 10, 20, 50 år va, utan det här händer nu att man håller på att komma på så pass mycket, mycket mer med den mänskliga kroppen och mitt annat för att få ett friskare hälsosammare liv. Jag vet du om det är någon som såg den här dansken som fick en ny arm när var? Han fick en ny arm. Han har inte haft på ett bra tag men han har fått en arm och de har kopplat den till hans nervkanaler och så vidare så att han har fått känsel tillbaka och så vidare. Och de proteserna som man har på utveckla nu till exempel de blir mer och mer sofistikerade. Och det är, det är en aspekt man måste ta i beräkningar för inte vi kommer att leva längre vi kommer leva leva hälsosammare liv, vi har en befolkningsökning plus att vi fasar ut oss ur arbetslivet. Och två stora pådrivare som jag ser det i, i, detta, i, i den här utvecklingen då, om längre liv det är Googles Kaleco-program och 2045-initiativet. Men Jag tänker jag tänker inte gå in på det nu utan man, man får haffa mig om man är intresserad av att veta mer om det. Och en fråga jag lämnar, det är det att fundera på. Det är att vad, vad får sådana här förändringar för konsekvenser. Jag ska bara passa över en, och det är det här med marknadsekonomin, så alltså köpkraften, och det här när folk är utan arbete. Vem ska då köpa det som producerar och så vidare. Ni förstår säkert vad jag menar med det. Jag ser, jag ser andra aspekter, men jag tänker inte gå in på det fullt ut här. Och, eh, jag har fått frågan ibland om jag tycker att det här är en negativ utveckling och det tycker jag givetvis inte att det är. Utan vi har andra problem i samhället med andra strukturer som kanske gör, kommer att göra att detta kommer att bli negativt. Eh, men det är upp till oss att försöka eh, se möjligheterna till en annan framtid. Då. Och det är väl kanske det vi försöker göra här idag. Att öppna upp eh, perspektiven lite. Och här är lite tips till de som vill hänga med lite sådana här eh, på, på nätet och, och eh, ja, jag lämnar för, för frågor.